60-річний Олег Андрійчук косить бур'яни у городі свого сусіда, після чого вантажить траву на причіп і вивозить мотоциклом. Чоловік показує ще один причіп, який з'єднує зі своїм байком. «На цьому прицепі я нагружаю повний прицеп гною з верхом, скільки і вивожу на городи, О, Розвожу О, і він суне груз. А нагружаю, стараюся більше на фуркоп, щоб тяжкий мотоцикл був, щоб мене не, не знесло чи що. Мотоцикл важить 350 кг. а груз суну, ну, то на легенько. Чіпляє чоловік до свого байка, також борони. Зараз легенько протягну трошечки. Таким чином я мотоциклом бороную. Чіпляю його тут о, таким цепом, чіпляю його за фуркопа. Ніточку її зв'язує. Чоловік Не... каже, раніше, щоб заборонувати землю, винаймав трактор. Тепер робить все сам. «Я в Мізюрницях 40 сотих заборонував, сам посіяв. Оборонував навкрест. Спалив 3,5 літри бензина на 40 сотих. А один мені каже, бо я попросив, щоб хтось засіяв. Півтора тисячі він сказав, що посіє. Ми з жінкою прийшли, самі розсіяли зерно. Мін доброго, я вчепив борони і сам це, і нам це обійшлося буквально 100-150 рублів. Чоловік розповідає, раніше на цьому байку була обмежена швидкість 60 км за годину. Йому вдалося зняти це обмеження. Тепер максимальна швидкість байка на трасі 140 км, каже Олег Андрійчук. У гаражі чоловіка ще 10 мотоциклів, більшість із них не робочі. Два мотоцикли на ходу, один Стоїть Дніпер 16 чи 12, біля нього стоїть МТ зі старими сідушками». Олег Андрійчук каже, понад 30 років тому потрапив у ДТП на мотоциклі. Після аварії втратив ногу. Він показує протез, яким продовжує їздити на байку. «На тому протезі я все роблю, на коліна стою. Я колись пшеницю серпом жав, за мною і дружина, і мати не встигала. Мати Олега Андрійчука Валентина каже, хвилюється, коли син сідає на мотоцикл. «Переживаю, їдуть, знайти змагання, що й онук їздить. Поїдуть, переживаю. Складна для них ситуація, та, знаєте, їздить, для них задоволення, а для мене – пережиття». У Олега Андрійчука троє дітей та четверо внуків. Розповідає, з онуками він їздить на мотоциклі, в ліс, на річку чи в поле. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.